с Тиодоси, батко и Тиодоси Когато <ръква> ги малко <ми, свете> <ръква> по е звир, малко шарко а, отново сме тук поре простата причина, че то се оказа, че ни около Бургас няма къде вече да ходим за риба на близо, близо разстояние така дневен риболов няма Язовир е, е порой го затвориха за ремонти отционево пътя се оказва, че до октомври месец явно ще бъде в ремонт и ние отново сме на един бърз дневен риболов на малко шарко както виждате, може би от кадрите, които ще обърнете внимание звирът е пълен догоре, до предела ето го, това е пътя асфалтовия и той си е пълен сега днес направихме някакъв риболов, не е като без хич. Учете... Чупи капот. Чупи капот, капот. Той горки е на това. На Доспад. Нямаме кадри от Доспад. Значи, чакахме кадри. Нямаме кадри от там. Не, има кадри от маста. Има от маста, да. Иначе чаках. Аз не бях там. Очаках кадри да от Доспад. Щяхме но... да правим филм. Яди с пастър, значи, да. Така че днес е с две риби. Една штука хвана, една много хубава бяла риба. Аз отчитах с една бяла риба. И естествено, що е пуснато. Днес ми е 15 май. А така? Да, 15 май смихва, пусни. И хвани ни пусни И това е, приятели Приятно гледай на клипа Надявам се да ви хареса И до нови срещи Ха -ха. Ние ги видяхме че там И ти ли си да фърлиш Видях Видяхме ги Товарива. Штучки, Штукчин штук, штук, Видяхме ги е, батко. Много хубаво видяха. Бра. Това са схем на голямото само 9 сантиметра. Искаш ли клещите, сега? Ами в мене не, не, чакай. Нямам го. Аз ще и държа. Ако ще Да държиш? Ей, сега вече мога да го с това бачи. Ай, да не е повече. Големи воблери да Явно че има нужда от големи воблери Супер На Сонара са видя перфектно Перфектно са видя Ще върнем ли пак? Там имаше и други риби Вадя Вадя, защото сменявам воблера Не, да ме друга варица, аз да мога си карам големите воблери плиткобат. плитко в боя, една върица, която не съм ловил от миналата година с нея Любима ми е една окума Magda Trolling Много добре С голям дебел канапец, тя си е за шум принципно Но искам да карам... Да, я аз ще това по-малко. Ей, ти ми взе обаче на мене идеята за по-малкото Апа, ето е, сложихме Рапала Магнум. Малка е. Хубаво са ще има в началото. И, Ей, как ма стресна, ей Това страна ще изкарам Бяла рипка ли? Маху се ушива на магма Ето Ти въртиш да ако искаш аз да я откачам, ти си грее лодката Айде Пускай Я Айре. Не сме капо Магномчето много добре Направо си го като... А? Правилно газе Правилно да И това е какъв кеф ми направи с старата ми върица дете не са ме е карал, в град миналата година. Много хубаво. Е, голям кеф прави. Риба. А? Да Ого! Как да не? Ти ги ква бярива? Ого! Страшно бярива! малко шарковските, дай, дай пръцката това е страхотна риба бе. за малко шарково е направо невероятно тук на само бяла риба на само. <coughs> еми да, си бери яко Дядът с ням Етка, добре супер, право и е така са правим, чета така са прави имайте прилик, че днеска е 15 май Нали? Да кажем, стилдос Не е да ме питате във форумите да ми задавате въпроса ма На 15 зимат ли са, не са ли зимат? Не са да зимат Не са риби на 15 Та риба беше около 3 кг сигурно Не са зимат риби Тос с не играй е хубаво Щото се ядосвам, по форумите ми пишат коса са правят на чукнати? От 15 до 15 включително Това е положението само то 9 см е върнете и и штуки ови и бели риби големи ови и сомови ови така че отново жокер не жокер какво ови? <риво> <риво> <риво> супер риба вече. право така да направим един бърз обзор, че вятъра малко тук е по -тих в този. Това, това ръкав не Не. Това още не е ръкав, но бе малко оттихна. Прили малко в... В... в Воденския или Ружеския. Да да? е, а, оня, кой беше? Ние впаднахме в билота в Ружеския. Значи в Ружеския духаше по-голям и заради това не направихме включване. Днеска много добре върви деня до сега. Тестваме новото сонарче, Уникален е. Много готини работи има. Много хубаво се виждат нещата. Тук сега няма кой знае какво отдолу, но супер е положението. Много е добре. Има си всичко, от му трябва на човек. Даже не може да използваме половината от функциите му, поне животките. Над половината от функциите му не мога да ги използваме, защото лодката не, не е пригодена, нали? Той е направен за по-така истински лодки, така да го кажем. А, това е един хубав ден, в момента разполагаме с него все още. Освен малко вятър, който туха. Но влезахме сутринта на стената на малко Шаховския. Доската направи една штучка, малка. На кого го хвана? На същия ред хвана бялата риба. На само девятка Хорнет. Fire Tiger Аз хванах след това е една бяла риба, по-малка. На кого го хванах? А на Рапала Магно, Редхет. И сега ти удоси преди малко. Хвана една много хубава бяла риба, за специално тук за този звер. Много добра бяла дърва. Пак го хвана на само хора, и девятка. И Язовира е доста пълен. Искам да видите какво става с дърветата. Може би не, знай, не го знам. Но 85-90% аз лично толкова пълен не съм го виждал. Ти удоволствие виждал ли си от толкова пълен язовира? Ти ходиш по-одавна от него. Толкова пълен е. Да, много е пълен язовира. Както и да е, може би заради слънчето или заради водата. Водата е 19,3 градуса и е да тривите явно. Пририви до сега, надявам се да не ще останем само с тях. Интересното е, че сом не сме видели да се качва нещо, да върви след лодка, да го подразни шум. Не сме забелязали сом. Надяваме се да го видим все пак също. И така, да тролим. Както виждате днес е 15 май и си пускаме всички риби, белите риби се пускат. Няма такива работи, аз го казах и преди малко също, пак да кажа на колегите, ама до 15 ли, ама до нея ли, който иска да се вземе риба, да отиде утре за риба, на 16. От там нататък всичко е забранено. При ритваря, искам да кажа. И така. Ще кажеш ли нещо на хората. пекин желая през новия сезон. През новия сезон. И сме се оборудвали за новия сезон. Имаме малко апгрейд Просто очакваме сезона, поне помня, специално за малчишкия. Чакваме с нетърпение. Там ще има и катараци също. Заплановали сте от да зарадваме повече хора, които са фенове на нашото хоби. Нека да тръгне сомския риболов и да сме живи и здрави да ходим за риба, защото това сега е най-важното. Да си жив. И, и все пак, приятели, това беше слуката за този ден. Разделяме се с тези хубави кадри, на излизане вече от водоема. И не забравяйте да се абонирате за нашия канал, като по този начин ще бъдете избестявани за всяко ново наше видео. Пожелаваме насука на всички и не забравяйте, риболова трябва да бъде удоволствен.